Astăzi mă duc să-mi fac vaccinul. O să vă arăt exact câți bani iau și câți bani mi se propun pentru a pretinde că-mi fac vaccinul. Cel mai frică mie e de efectele secundare pentru că nu vreau să-mi fac weekendul. Să-mi scrieți la comentarii dacă sunteți pro sau contra vaccin. Pentru mine s-ar putea să fie prea târziu dar am putea să-i ajutăm pe alții care nu știu ce să facă. Eu nu vă spun să-l faceți sau nu, eu vă spun atât. Intrați pe net, intrați pe YouTube, uitați-vă la filme, uitați-vă la documentare și decideți voi singuri. Până un alta eu o să vă arăt cum îl fac și cum o să mă simt după aceea. Așa că hai să mergem! să mintam ceva emoții, dar mă gândesc că dacă vreau să merg în vacanță, dacă vreau să circul liber, mai ales dacă nu vreau să omor pe alții, este cea mai bună soluție. Mi-am uitat masca în mașină, băgamea și crack, să-mi bag. Se putea să nu uit o ceva? Zi sa lecțo mi-a luat. Zi a luat. Zi sa lecțo mi-a luat. Zi sa lecțo mi-a luat. Zi sa lecțo mi Da. a Die, die okay. ja. Das ist die letzte ja ist die letzte ja ist da unten in den Kühlschrank ja ja ja ja okay ja, den Kühlschrank den, den zeigen ich mal. da nicht für die Ähm, den rechts oder linken den linken den linken ja den rechten brauchen wir keine auf, Spiel ja. haben Sie noch Fragen Fragen nee habe ich nee. nicht, no, jetzt nicht. Sind die sind ja leer jetzt da haben wir es aber aufgezogen dort raus. Okay. ich weiß nicht ob man das nee ja sind die aufgezogenen das ist einfach länger dass der andere genau so mehr die extra mal ich, so ich mal wirklich viel sehen tut man da ja jetzt nicht ne ja ich möchte, kann ich das noch mal ja Alter. Ja. Oh ja. oh ja. der Mikrochip ist immer Genau. genau ja, Auzi, cipul e mine. Yeah. <gură> e gol acum. Așa, deci acum e gol. Acum trebuie să aștept 20 de minute. Gata, domnul șef. Mi-a băgat cipul pe mine. Uh da? -huh. Te-ai vacinat și Deci dacă ies o mi-e limba, mi-e amândoi. Da, sigur. Da. Dar peste 2 ani, așa-i regla. Peste 2 ani. Da. Nici mai repede, nici mai târziu. Și deci care e faza cu găina asta? Nu înțelegeam de ce mi-a dat găină. 10 deci, minute, te-tii să luăm deci. 20 de minute. Dacă în 20 de minute n-am dat tortul popii, <coughs> Atunci pot să plec acasă. dat am scăpat. Ja, ja. Kriege ich kein Geld dafür, dass ich <lacht> behauptet habe, mich impfen zu lassen? <lacht> ne? Nix? Okay, schade. Süßigkeit kein Geld. Süßigkeiten, okay. <lacht> Alles klar, vielen Dank. Ihnen einen schönen Tag noch. Ja. sunt la o parte, deocamdată sunt foarte bine, nu mă doare nimic, aștept să văd ce se întâmplă mâine. Deci, după cum vedeți, am supravietuit, Am avut stări de vomă. Și încă mai am Mai și cipul. Acum înseamnă că trebuie să mă duc înapoi. Poate de data asta mi-au și bani.